Jo, per exemple, en el meu cas personal eh, el tema de, de la racialització doncs, també és un tema molt important i el tema de la sexualitat, no? En, en el que és la meva mostra de fragments, que és el títol de l'exposició, doncs hi ha una mica de tot, una mica de tot això. I sobretot com, no sé si dir, trobada de les dues cultures no, que, que em defineixen i al final eh, és una mica mostrar eh, una mirada que, que no és la, la, de, la que es veu normalment, perquè hi ha molt poca visibilització i llavors ens doncs, volia mostrar normalitat també, sobretot. Ha estat un procés molt d'insuspecció, ins, no? d'autoconeixement i jo mateixa m'he sorprès, no? perquè eh, tu el vius cada dia i ets conscient d'algunes coses, però clar, fins que no et pares a pensar i sobretot quan penses com ho puc reflectir en una fotografia, llavors sí que penses molt en, en, en d'on ve, per què, per què és així i com, com que és així, com es desenvolupa I, i treballant el tema de fotografia doncs realment acabes coneixent-te molt si tractes el tema de, de l'autorepresentació a través de la fotografia. I clar, jo, jo per exemple com a anècdota em vaig adonar que una de les formes que retratàvem molt bé aquesta convivència de, de la meva ascendència amb el que és la meva casa, que és aquí, és, és a Barcelona, és, és, és, és aquí a Catalunya, i llavors um, era veure només la meva cuina. La meva cuina anava al pastatge i veies doncs, el, el típic oli d'oliva, la sal, el pebre, i al costat veies la salsa de soja, veies doncs, el sèsam, o sigui, i, i clar, no, no m'havia donat fins, fins que vaig assinar a veure com era casa meva, i vaig veure, doncs, doncs això, i no normal que, que és tenir jo aquest conjunt de coses al meu prestatge. Som gent corrent, de carrer, d'aquí, i, i, i ens agradaria, o, bueno, a mi m'agradaria que la gent veiés les fotos i digués, doncs mira, doncs... També es pot veure això així, no? I, i, i no, no és aquesta noia que ve de fora, perquè no vinc de fora, o sigui, som ningú d'aquí. O um, sigui, sí, són retrats d una realitat d'aquí i no realitat meva i, i segur que també és compartida per moltes altres persones. Llavors, volia que, que alguna manera es veiés d'aquesta manera, que no fos pues com un, un, un animal de circo, no? Per fi. No?